Gələməli zil boş, gözləri dilənçi Qoca dünyana xoş, yaşama bilənçi Bölümə diləmə, bədənim, nolun boş Yümdüm qaç, gizlən, paç Gələməli zil boş, gözləri dilənçi Qoca dünyana xoş, yaşama bilənçi Bölümə diləmə, bədənim, nolun gosh gezden for you oynadan mahna gosh tertuk bul gosh can the map promotion get the channel the bush tek san topadon don't papa Jones, don't believe papa johns majele tada da achekarda mizon terezi a little bit of Taş ola təpik döy Baş ola qoyub öl Gəlləmələzi boş Gözləri dilənçi Qoca dünyana xoş Yaşama bilənçi Bölüm mo limon Bədənim nolum boş Yumdum qaç Gizləndi paç Gəlləmələzi boş Gözleri dilənçi Gözləri dilənçi Qoca dünyana xoş, Aşma belençi şey, beləm adlemon badenim olum boç yum yum kaç gizdən kaç varlar layından get a blood by a nun ayniyə qazanda mahnılar çozunda i can on the shoulder cushion i to make it dingil bir də darbaş etdin laqəsiti Qidə mənə ə istəyik Deməli, bu olan Bir də gördün Bi qalaq pul itdik Call me, way wake up Nə vaxt ki, Öyrənəndə sən olmuşuq Bizi, bəlkə biz o vaxtda öləcəyik Sən sağ mənz alamad Sən qurdum ənbərd Ozun bullar məndəd Sən sağ mənz alamad Sən qurdum əmbərd. Vullar məndəd Gələmələzi boş Gözləri dilənçi Qoca dünyana xoş Yaşama bilənçi Ölümə dilim o Bədənim dolun boç Yumdum qaç Gizləndi paç Gələmələzi boş Gözləri dilənçi Qoca dünyana xoş Yaşama bilənçi Bir məblem Mhm